iyul tarixində Gəncədə baş vermiş ixtiraqlarda polis polkovniki İlqar Balakşevü qətli etmiş, Rəşad Böyük kişi zərərsizləşdirilib. O, dünən axşam hüquq mühafizə orqanları ilə keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində öldürülüb. Kanal 1 üçün bildirdiyinə görə, bu barədə məlumatı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəyməd Zahid öz Facebook profilində paylaşıb. Jurnalistin bildirdiyinə görə, əməliyyatçıların öldürdüyü şəxs Şəmkirin Morul kəndində gizlənirmiş. Onun yerini müəyyən edən hüquq mü Fövz orqanları gecə saat 2 radələrində xüsusi əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı heç bir polis əməkdaşı xəsarət almayıb. Qeyd edərək ki, 10 iyul tarixində Gəncədə baş vermiş ixtişaşlarda İlqar Balakişiyevlə yanaşı digər polis polkovniki Səməd Abbasov da qətli yetirilib. Səməd Abbasovu qətli edən şəxs hələ ki həbs olunmuyor. Nəzərinizə çatdıraq ki, Gəncə olayları sosial şəbəkələrdən təşkil olunmuşdu. Bir neçə saxta profil Facebook üzərindən aksiya təyin edərək Əncənin meri Elmar Vəliyevi güllələyən Yunis Səfərov üçün insanları küçələrə səsləmişdi.